قلبي ظلم ومكروه من بعدكم صار الفؤاد متعوب, الفؤاد متعوب <تصفيق> يوم الودع حان نجحن المسافر <تصفيق> عن حبكم باحلف يمن وماتوا كما العيون صابت فؤاد بشار دايب أنا من صوتكم ومدعوب افتح لي قلبك يا حبيب شغل لك قلبي حزن من بعد عز محبوب بعد عز محبوب يا ليتني عسل نور بالقمر عسل صوتك جميل سام سمك ولي عاشق سهم العيون خل الكيان مقلوب والقمر حبي وفرضي واجب حبك اكيد ما شو سنك و دون هل تذكروا حب الحبيب مصبوب, الحبيب مصبوب. هل تذكروا يوم الودع والاحزان والاحزان هل ترحموا قلب الولوع مغلوب بالولوع اسالي حبك في الفؤاد ساكن البعد اشتاق لكم وبادو قيلكم وباتوا هل تذكروا أيامنا الخوالي عندي أنا ضاع والقمر كيحسو